A boliňa boli, že som sa porýzala. Zelení majú, kde je mravu žala. Zelení majú, nad tým hokajú, tým zelení majú, kde je mravu žala. Zelení majú, nad tým hokajú, tým zelení majú, kde je žala. Viem, trávu žalá, mama sa zvídala Vítaj divko moja, pár dnes spala. Vítaj to divko, povíš mi všetko Vítaj divko moja, pár dnes spala. Vítaj to divko, povíš mi všetko Vítaj divko moja, pár dnes spala. Spala ja, nebo spala ja sa. Malá ja, praira, lúbom mala sa. Ja, Skoro zvečera, dohodorana. Malá ja, praira, lúbom mala ja sa. Ja, Skoro zvečera. Pít horoju cigane Stojala dumala ciganočka moloda Ciganočka moloda ja Stojala dumala ciganočka moloda Ciganočka moloda ja Cigane piene huliaje, na cigán gubrovami moráje, stojala dumala ciganočka moloda, ciganočka molodaja stojala dumala ciganočka moloda, ciganočka moloda ja. Ivanko, stojala, dumala, ciganočka, moloda, ciganočka, moloda ja, stojala, dumala, ciganočka, moloda, ciganočka, moloda ja.